السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ کامران حیات چینل 63 کے اوپر الحمد ہماری بے شمار نشریات جاری ہیں آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے ایک پاور کی مانند ہے ہم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے سوالات ہیں ہم ان کو جوابات کو آس پروگرام میں شامل کریں بر نسبت اس سے بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو ہم باقاعدہ طور پہ پر پر پروگرام کا حصہ بنا دیتے ہیں کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے واٹس ایپ پہ میسنجرس پہ اور سوشل میڈیا کے تھرو ہم ان کو شامل کرتے رہیں آج بھی ایک پروگرام کا جو خاص مقصد ہے وہ ایک بڑا اہم ہے پاکستان کی سالمیت کے اوپر بہت سارا ورک ہو رہا ہے کشمیر کی ٹاپک کے اوپر بھی پوری دنیا میں اس وقت آواز بلند ہو رہی ہے آج اسی دونوں ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے ہماری بہت اہم شخصیت مدینے سے تشریف لائی ہے بہت سارے عالم اسلام میں انہوں نے ورک کیا بہت سارے ہندوؤں کو عیسائیوں کو قادیانیوں کو مسلمان کیا میری اور آپ کی خواہش پہ آج اسپیشلی جو تشریف لائے ہیں ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب السلام علیکم وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آج ہمارے چینل پہ آپ تشریف لائے ہیں اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج آپ کی تشریف آبری ہوئی جزاک اللہ خیر شکریہ میں بھی خوش ہوں آپ سے آج گفتگو میں کچھ اس موضوع پر بات کروں گا جو بھی آپ سوال کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت اس وقت کیونکہ پوری دنیا میں قادیانیت کے اوپر بات کی جا رہی ہے قادیانیت کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ کی جماعت کیونکہ آپ جنرل سیکٹری ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے آپ کی جماعت پوری دنیا میں کیسے کام کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ ختم نبوت ایک اساسی ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے تحفظ کے لئے اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے صابۂ کرام سے لے کر اب تک بہت سارے لوگوں کا انتخاب اور یہ منتخب لوگ یہ کام کر رہے ہیں جی مرزا قادیانی نے جس وقت اٹھارہ سو ننانوے میں نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت بھی علماء الدھیانہ نے سب سے پہلے ان کے خلاف کو فرقہ فتوا دیا اور یہ سو انیس سو آٹھ تک اپنی اس نبوت کے دعوے میں یعنی اپنی محنت کے ساتھ چلتا رہا افسوس یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے والے اور اس کو نبی ماننے والے جس علاقے میں یہ پیدا ہوا ہے ضلع گرداسپور جی تحصیل پٹالہ مودا قادیان جی وہاں پر زیادہ تر آبادی سکھوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے کوئی سکھ اس پر ایمان نہیں لایا جی مگر بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو بھائی کامران حیات صاحب بتانا چاہتا ہوں اور شام جتنے ناظرین ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یہ سن کر حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکل جائے تو امام مسجد ہے قادیان کی مسجد کا پیسوں کی لالچ میں جمعے کے خطمے میں وہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے تو حکم کر دیا گیا کہ میری صفحوں میں ایک نبی بیٹھا ہے جس کے ہاتھ پر بیت کرو اور مول عبد الکریم نام کا شخص ہے آپ کی تاریخ اٹھائیں اس میں وہاں کی مسجد کا امام جی کیا وجہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے ارتداد کا راستہ اختیار کیا مفاد پرستی ایک وجہ ہے ٹھیک ہے لالچ جی دوسری وجہ ہے بالکل ٹھیک لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان چاہے کتنا بھی گناہگار ہو وہ کبھی بھی اپنے پیارے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا الا یہ کہ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو hmm. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس جس کے دل میں ہے آپ دیکھیں سن انیس میں لاہور اسی لاہور میں ختم نبوت کی تحریک میں جتنے لوگ شہید ہوئے شورش نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس نے اپنے رسالے چٹان میں لکھا ہے کہ زندہ دلانے دن لاہور میں شہادت حاصل کرنے والے دس ہزار شہدائے ختم نبوت میں اکثر وہ تھے جن کی چہرے پر داڑیاں بھی نہیں تھی مگر سینے میں رسول اللہ کی محبت تھی ابھی رسول اللہ و وسلم کی جب محبت سینے میں ہے تو پھر وہ یمامہ کے شہدا کے ساتھ کیسے, نہ کیسے نہیں سمجھیں اب, اب رہا یہ کہ مختصر میں جو... کا سوال کا جواب آپ کو دیئے دینا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد نورالدین حکیم جو ایک وقت کا بہت بڑا عالم تھا طبیب تھا مہاراجہ سکھ حکمران کا معالج تھا عربی اور فارسی زبان پر اس کی باقاعدہ بلکہ میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ مرزا جس جی ساتھ اس کے کتاب کا یعنی اس کو تیار کیا گیا اور انگریزوں نے اسے نبوت کے اس دعوے تک پہنچایا اور اس میں اس کے آخری ملاقات جو سیالکوٹ میں جس کے ساتھ ہوئی اور اس نے دیکھا کہ بڑا چلاک اور بڑا یعنی ایسا شخص ہے کہ جس سے کام دیا جا سکتا ہے تو اس نے نوکری سے اس کو برخاف نہیں نکالا نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑے فنڈ کے ساتھ اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کو معاونین بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور سکھ کے مہاراجہ کے اس معالج کو جو بڑا عالم تھا اس کو بھی تیار کیا گیا ٹھیک ہے اور میری کی جتنی بھی واحد ہے نا وہ خود لکھتا ہے کہ میرے اوپر جو وہی نازل کرنے والا فرشتہ تھا وہ ٹیچی ٹیچی تھا جی جی. تو ٹیچی اگر ٹیچر کے معنی میں ہو تو اس کا ٹیچر یہ الدین حکیم تھا ٹھیک ہے جو اس پر دوسرے نمبر پر بیت کر رہا ہے ٹھیک ہے ساری خزانے اس کی روحانی خزان جتنی بھی عبارتیں ہیں بعض تو بعض یہ بھی محقق کہتے ہیں کہ ساری نور الدین حکیم نے تیار کر کے دی ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ خود بھی عربی فارسی پڑھ چكا تھا مختصر جی جی. قادیانیت میں داخل ہونے والے اس وقت پاک و ہند میں زیادہ تر لوگ بلکہ کیا زیادہ کیا اساسی مسلمان خاندان کے لوگ قادیانی <تصفح> ہوئے ٹھیک ہے میں سیال کوٹ ہے اس کے جی علاوہ فیصل آباد ہے لاہور ہے قادیان کا موزہ ہے اس کے علاوہ آس پاس کے جتنے شاعر ہیں اب اس میں یہ بات ذہنشین کر لیں کہ اب اس کی فکر ہمیں اس بات کے ساتھ کرنی چاہیے جی جی اور یہ میں ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قادیانیت کا شکار ہونے والے مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن میں آپ ڈاکٹر عبدالسلام کو دیکھ لیں بالکل نوول پرائز لے رہا ہے سینسی سین ٹیکنالوجی میں کتنے اونچے منصب پر بھی رہا میں اب ساروں کی اگر لسٹ بتاؤں بالکل. یا کتنے کتنے منصب پر پہنچنے والے فوج میں یا بیروکریسی میں کون کون لوگ تھے جی جی. یا چلے جائیں آج جو وشتی مقبرہ ان کا بنا پڑا ہے جو ذہنوی مقبرہ ہے اس میں تختیاں پڑھ لیں ہاں جی. کہ کہاں جہاں وہ مرے یہاں آ کر دفنائے گئے اور ان کے نام کیا ہیں اور کون ہیں سارے جو ہے مسلمان خاندان سے بچھڑے ہوئے جی جنہوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا اور کفر میں چلے گئے جی الظاہر ہے کہ ختم نبوت کانفرنس لندن میں ہوتی ہے اور جب مرزا تعرج یہاں سے انتنا قادیانیت بل کے بعد بھاگا اور فرار کر پیشہ اس نے اختیار کیا اور قادیانی بہت تعداد میں انگلینڈ چلے گئے تو ظاہر ہے انگلینڈ میں جا کر ان قادیانیوں کا کٹ آدمی سطح پر ان کا ایک دعوت اور اپنے اس ارتداد کے پھیلانے ایک بہت بڑا مرکز بن گیا تو اس وقت پاکستان کے علماء نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا تو لندن میں ایک بڑی بہت بڑی خط نبوت کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا ٹھیک ہے جس کی ذمہ داری حضرت سید یونیورسٹی مولانافیز مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے موجودہ امیر حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمدانت اللہ صاحب دامت پر خاتم عالیہ اور اس وقت سفیر خط میں نبوت حضرت مولانا مچینی اٹھی کیونکہ عالمی سطح پر مختلف ملکوں میں افریقن کنٹری میں اور یورپین کنٹری میں دورہ کر کے مسلمانوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے جا کر آواز لگاتے رہے تو مولانا زیادہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ زیادہ تر یورپ میں خطیب عرب و عظم ہونے کا ہے ان کو خطاب بھی ملا ہوا تھا تو ان کی محنت اور وہاں ومبل حال میں ایک بہت بڑا حال ہے بڑا مہنگا ہے میں خود اس میں کئی مرتبہ یعنی جا چکا ہوں جی اس میں ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد ہوا ٹھیک جی ہے اسی کانفرنس میں حضرت مولانا محمد مکی حجازی جو کہ مکہ مکرمہ میں ماشاء اللہ حارم کعبہ میں چالیس سال سے زیادہ عرصے سے درجتے رہے جی وہ بھی موجود تھے بلکہ سرپرست ہونے کی حیثیت سے جی اسی میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تحفظ ختم نبوت پاکستان کے امیر تھے ٹھیک ہے عالمی ابھی نہیں بنی تھی وہاں پر ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ قادیانیت اور باطل قوتوں کے تعاقب میں بین الاقوامی سطح پر یورپ کے اندر جو وہ اپنا جال بچھا رہے ہیں اور مرکز انہوں نے لندن بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو ان کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں وہاں اس مشورے کی روشنی میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کا قیام عمل میں آیا اچھا ماشا. اور وہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ لفظ انٹرنیشنل انگلش کے نام کے ساتھ اس لیے رکھا گیا ہے. کیونکہ اس کی ضرورت یورپین کنٹریز میں محسوس کی گئی تو है. اس لیے اس کا نام انٹرنیشنل جب بننا اس کا اردو میں یا عربی میں مانا عالمی کیا طور جی پر آئے گا جی بالکل اور مولانا جی. خانوہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توسیع کی کہ ملک کے اندر تحفظ ختم میں نبوت کام کرتی رہے گی اور آپ ملک کے بغیر اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں اور پھر آنے والے سالوں میں بھی جتنی کانفرنسیں ہوتی نہیں اس میں میں کویت سے جاتا تھا اس کے علاوہ سعودیہ سے حضرت مولانا مکی صاحب تشریف لاتے تھے پاکستان سے مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے اور بعض دفعہ آخر میں تو یہ کانفرنس میرے ذمہ بھی یعنی وہاں جارجس روڈ ایپٹن پارک کے ساتھ فارسٹ گیٹ کے انڈر گراؤنڈ سے جب آپ باہر نکلیں جی تو جی وہاں گرین اسٹریٹ کے ساتھ لندن ایسٹ میں ہمارا مرکز قائم ہو چکا تھا ٹھیک جی ہے اور سب سے پہلے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ نے وہاں پر مرکز قائم کیا اور پھر اس میں بڑی خوبی کی بات یہ ہے کامران حجاز صاحب کہ وہاں پر کانفرنسوں کا انعقاد دی ہوا اور اس میں یہ زبیر گول جو آج مسلم لیگ نون میں ہے یہ کیمرہ لے کر جیسے آپ ماشاء اللہ ایک شوق اور جذبے کے ساتھ وہاں پر جتنے بھی وہاں تھے آپ کی طرح وہ ہمارے جلسوں میں کوریج کے لیے خود ہی کیمرہ لے کر کھڑے ہوتے تھے یہ تو بعد میں جو ہے یورپ کا اور برطانیہ کا مسلم کا صدر بنا یہاں کیونکہ وہ اس کی لائن کے ساتھ ہی وہاں پر یعنی آفس تھا ان کا اور اس میں یعنی فوٹو اسٹیٹ جی اور پھر پاکستان کی اخباریں بھی تو لوگ بیٹھتے تھے تو اس کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ ریلیشن جی, جی جیسے جیسے کہتے ہیں پبلک ریلیشن جی تو مختصر یہ جی ہے کہ ہر طبقے نے ختم نبوت کے مسئلے پر وہاں پر ہمارا ساتھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد للہ عالمی سطح پر میں نے کینیڈا کا سفر کیا ٹرانٹو میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی میں نے امریکہ کا اس سے پہلے بھی ہمارے اقادر سفر کر چکے تھے مگر میں بحثیت ورلڈ سیکریٹری جنرل یا اس سے پہلے نائب امیر تھا حضرت مولانا مزور چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ عہدہ میرے کمزور کندھوں پر رکھا گیا حالانکہ میں نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں مگر یہ جی فیصلہ आ. مکہ مکرمہ میں ایک بڑی میٹنگ میں ہوا جس میں حضرت مولانا سید مرشدی مولانا مکی صاحب اور اس میٹنگ کی صدارت حضرت مولانا محمد مکی حجازی کر رہے تھے میں بڑے ریکارڈ کے ساتھ ناظرین کو بتا رہا ہوں اور میں کویت سے بلایا گیا اور کویت میں بلانے کے بعد پھر میں نے وہاں یہ بات کہی کہ میں اتنا کمزور اور پھر ہر لحاظ سے یعنی اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا ٹھیک ہے لیکن مولانا محمد مکی حجازی صاحب مولانا ڈاکٹر سید احمد انت صاحب مولانا عبد الرفیظ مکی صاحب سید مشرفی رحمۃ اللہ علیہ جو اسلامیہ زیرت کر گئے انہوں نے اور مولانا مکی صاحب نے اور مولانا ڈاکٹر سعید صاحب نے یہی کہا فرمایا کہ دیکھیں یہ انتخاب مکہ مکرمہ سے اب دیکھیں ہم حرم سے آ رہے ہیں وہاں فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں آئے, آئے اور پھر میٹنگ کہنے کا ٹھیک ہے مختصراً یہ کہ اس کے بعد میں نے اپنی ان ذمہ داریوں کی روشنی میں الحمدللہ للہ یورپین کنٹری کا دورہ کیا جس میں فرانس ہے اسپین ہے جرمنی ہے اسی طرح سے امریکہ ہے برطانیہ تو مرکز ہمارا تھا اور کنیڈا وغیرہ اور مختلف اور بھی ملک جن کی لسٹ میں کیا ہوں رہا یہ کہ اتنا میں عرض کر لوں کہ اس ضرورت کے پیش نظر جب وہاں ہماری انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ نے کام کیا تو ہانگ کانگ میں بھی امام کعبہ کو بھی مدعو کر کے ہمارے سابقہ امیر اور بانی جو کہ جن کے ذمہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے امور تھے مران حضرت سید عبدالحفیظ مکی صاحب جی جی رحمت اللہ علیہ وہاں امام کعبہ کو لے کر گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے کویت کے اندر امارات میں مختلف جگہوں پر ہمارے اجتماعات عالمی سطح پر ہوئے انڈونیشیا میں اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں بڑے بڑے کانفرنسیں ٹھیک ہے یہ وہ ضرورت تھی جو علماء نے مل کر جس ठीक ठीक میں صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے ہے انڈیا کے علماء پاکستان کے علماء بنگلہ دیش کے مفت اعظم موجود تھے اور اس کے علاوہ یعنی اسلامک سنٹرس جتنے ہیں امریکہ سمیت ان سب کا یعنی کہ باقاعدہ مشرے کے ساتھ ختم ربوت موومنٹ اپنے یعنی کام میں آگے بڑھتی ہوئی بڑھی اور اس میں الحمد للہ سم الحمد للہ ملکی سطح پر بھی ہماری ہر ملک میں تقریباً شاخیں موجود ہیں پاکستان لیول میں انٹرنیشنل ختم ربوت موومنٹ وہ بھی موجود ہے جس کے امیر حضرت مولانا محمد الیاس چنی ہوٹری صاحب جی سفیر ختم ربوت مولانا جی مظور احمد چنیوٹی ہوٹری اللہ علیہ کے جانشین جی ہیں ان جی کے بیٹے ہیں ایم پی اے ہیں جی جی والد بھی ایم ہیں اے خود بھی ایم پی ہیں یعنی یہ وراثت میں یہ چیز ملی ہے ختم ربوت کے سلے میں اسی طرح سے حضرت مولانا زہد محمود قاسمی صاحب جو کہ ایک بہت بڑے عظیم باپ کے عظیم بیٹے مولانا ضیا القاشمی رحمۃ اللہ علیہ وہ اثاسی انٹرسٹ ختم ربوت موومنٹ کے ماشاء اللہ ساسی لوگوں میں اور آپ کو یہ بتاؤں اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ختم حکومت مومنٹ کے قیام کے بعد جو مجلس شورا ہے اس میں رفیق تارڑ ہمارے مجلس شورا کے ممبر رہے سے پہلے اعتبار میں انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ میری ذمہ داریاں اسٹیٹ ہیڈ ہونے کی حیثیت سے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے راجا ضف الحق منسٹر ریلیجن افیئر رہے لیکن پھر بھی وہ ہماری جماعت کے مجلس شعبہ کے ممبر اسی طرح سے انڈیا سے دیوبند کے بڑے بڑے علماء مختلف تمام ملکوں میں جنوبی افریقہ کے بڑے بڑے مشائق اس میں عہدیدار بھی ہیں اور تو میں یہاں لسٹ نہیں دینا چاہتا آپ کو ان میں بہت بڑی لسٹ ہے جس میں الحمدللہ ہماری اس جماعت نے بڑا کام کیا اب اسی میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب جیسے حضرت مولانا قاری رفیق جی جی. ڈپٹی سیکٹریشنل ہے پورے ملک کے جی. اس طرح ایک خوبصورت ایک جماعت کا ڈھانچہ جیسے ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے مشغل. اور آپ نے دیکھا ہوا چناب نگر میں جی. کہ اس طرح سے کفالت کا, کام ہو, کا م... م... م... کام ہو رہا جی. جی. ہے مسلمان, مسلمان بھی بھی بھی کیا جا رہا جی. ہے جی. اور آپ خود ان پروگراموں جی. میں گئے ہیں وہاں جی. پر یعنی اتنے خوبصورت انداز سے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہوں یا اس کے علاوہ مولانا افطار اللہ شاکر صاحب ہوں یا اور اب کن کن کا میں نام لوں اتنا آپ کہ ملکی سطح پر بھی کام ہو رہا ہے جس میں اس ارتداد میں جانے والوں کو دوبارہ اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے ٹھیک ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کی مثال ختم دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ اپنا میں صاحب کے جو رضائی بھتیجے ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا لیکن ماشاءاللہ اس وقت وہ مبلغ اسلام اور قادیانیوں کو ایسے طریقے سے دعوت دیتے ہیں میں بھی حیران رہ گیا بلکہ میں اس بات پر آپ ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ایسی ماشاءاللہ تیاری حضرت مولانا قاری رفیق بیجو صاحب جی نے جی اس تربیت میں آنے کے بعد اس طرح سے انہیں ڈھال دیا گیا کہ آج بہت بڑے سے بڑا عالم جی وہ قادیانی مسلہ مناظرہ نہیں کر سکتا میں اس کی ضرورت پر دل کو ایسا وہ اتنا محتاط رکھتے ہیں کہ آج وہ ہماری ضرورت بن چکے ہیں وہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو میں نے ان سے ایک حوالہ لیا طور پہ مجھے کتاب کا صفحہ اور اس کے اوپر یہ بھی بتایا کہ اتنی لائن کے اوپر یہ بات لکھی ہے یہ بڑی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے باعت है. है اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ایک اس ختم نبوت کے محاذ پر جو اتنا اللہ تعالیٰ نے وسیع القلوی کے ساتھ گفتگو کرنے میں مہارت عطا فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دی. یہ بھی انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کا حصہ ہے اسی طرح سے الحمدللہ بنگلہ دیش میں ہماری جماعت کام کر رہی ہے یورپ میں ہماری جماعت کام کر رہی ہے آسٹریلیا میں کام کر رہی ہے میں خود سب سے رابطے میں رہتا ہوں ہمارے है. عالمی امیر ڈاکٹر سعید احمد انت اللہ صاحب عربی زبان میں ان کا لائیو پروگرام آ رہا ہے اس کے علاوہ انگلیش میں وہاں لندن سے ہماری باقاعدہ ویب سائٹ ہو کام کر رہی ہیں خاطم نبین چینل کام کر رہا ہے ابھی سکسٹی تھری اور یہ چینل بھی ختم نبوت ہی کشان کو آگے بڑھائے گا اور آگے بڑھے گا تو اسی طرح سے ہر جگہ پر کام کرنے کی ضرورت بھی ہے میں جب لندن میں ختم بہت کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں وہاں پر اپنے آفس میں بیٹھا تھا اس دوران میں ایک سکھ آیا ٹھیک ہے اور اس نے اپنا یعنی آئیڈینٹیفیکیشن یہ کرائی کہ میں برٹش ہوں ٹھیک ہے میں سکھ برادری سے ओके. لیکن میں آئی وی کا یعنی کہ انٹیلیجنس کا بندہ ہوں اوکے تو میں نے کہا آپ قانون ہمارے لیے خوشی ہے آپ فرمائیے انہوں نے کہا جی میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ یہاں پاکستان سے علماء آتے ہیں اور یہاں ختم نبط کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں یہ ملک بڑا ہیومن رائٹس میں بھی اور ریلیجنس کے مسئلے پر بھی بڑا حساس ہے کہ سب کو آزادی دی ہوئی ہے چلڈرنز اینڈ ویومنس کا پیار کا ایک گلدستہ ہے اور حقیقت میں یہ بات صحیح ہے آپ لندن چلے جائیں ایک سو ایک جنسیات نیشنلٹی کے لوگ آپ کو ایک ہی گراؤنڈ میں ملیں گے ایک بہاریں ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ انگلینڈ خاص طور پر چلڈرنڈ ویومن کے پھولوں سے سجا ہوا ہے لیکن یہاں یہ بات بتا دوں کہ جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کس وجہ سے ختم نبود کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں آپ اپنے ملک میں یہ کام کریں ٹھیک ہے میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ رپورٹ آپ بنائیں گے تو سب سے پہلے میرا سوال بھی لکھے ٹھیک ہے آپ اس نے قلم میں نے یہ بتائیں کہ میروا کہاں پیدا ہوا اس نے کہا آپ بتائیں میں نے کہا تحصیل پٹالا میں ٹھیک ہے ضلع گرداسپور ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کے امر تصر کے قریب ہے اور آپ کا مرکز کہاں ہے عادی... یعنی سکھوں کا میں نے کہا بالکل قریب ہے میں نے کہا وہاں آپ کے کسی سکھ بھی اس کو ندیمانا کامران حیات صاحب اس کا جواب سنیے اس نے کہا کہ ان کے مربیوں نے بہت کوشش کی ٹھیک ہے حتیٰ کہ یہاں ہمارے ساؤتھ ہال انگلینڈ میں بھی ٹھیک ہے ہنسلو کے ساتھ بالکل جی جب آپ اتھرو کے ایئرپورٹ سے اترے سب سے پہلا شہر ہنسلو اور اس کے بعد ساؤتھ ہال کی مسجد ہے مسجد ابو اس میں میں نے کئی جمعے پڑھا ہے ٹھیک ہے اور بہت بڑا مجمع ہوتا ہے مسلمانوں کا اس کے بالکل میں بہت بڑے گردوارے ہے اور بل. وہ سکھوں کے مرکز ہیں ان کی ٹرانسپورٹ ہے برمنگم تک ان کی ٹرانسپورٹ میں گورے سفر کرتے بالکل بہت مضبوط ہے وہاں سے تو اس نے کہا جی ہمارے گرودوارے میں یہ مربی ان کے آتے تھے یہ مربی سے مراد کا دھیان اور ہمارے یہاں مبلک اسلام جیسے کہ ہمیں شرف ہے حضرت مولانا کاری رفیق بجوی صاحب کو شرف ہے مبل ختم ربوت ہاں تو اسی طرح سے ان کے مبلک کو مربی کہا جاتا ہے بالکل اب جناب وہ مربی آتے تھے کتابیں بھی لے کر آتے تھے اور ہر روز آ کر گرودوارے میں ہمارے یہاں ساؤتھ میں انہوں نے بس اپنا سلسلہ شروع رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو ہمارے جو بڑے تھے جس وہ آپ گرو کہہ رہے جی جی ہر ایک مذہب میں کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے تو ان کے جو گرو تھے انہوں نے کہا یار ہر وقت تم آتے اور ہم جس طرح بھی ہوتے ہیں تو ہم آپ کو ایک بڑا موقع دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم اپنی ساری برادری جو انگلینڈ میں ہے سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو گرودوارے میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے بٹھاتے ہیں اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ مربی جو آپ کو کہ جس مذہب کی دعوت دے رہا ہے ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اگر قبول کرنا چاہتے ہیں تو قبول کر لیں ٹھیک ہے اتنا بڑا موقع دیا گیا اور وہ ربھی بھی آئے بڑے تیاری کر کے آئے قادیانی انگلینڈ کا یعنی ملک ہے لندن سٹی کے یعنی کہ وہاں ساؤتھ ہال جیسے شہر میں اب یہاں ایک بات جو بتاؤں بڑی عجیب ہے کہ جس وقت گھنٹوں اس نے قادیانی نے سکھوں کو اپنے مذہب یا فرقے کی میں تو اسے مذہب ہی نہیں مانتا مان یہ جی بھی یہ مذہب کے خانے میں آتے نہیں ہیں بلکہ میں یا مختار اٹارنی جی جنرل کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دستور سازی میں جس وقت کا دھیانوں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو فرقے کا استعمال کیا مذہب کا نہیں یہ ویسے جو ہے اقلیتیوں کے بینچ پر بیٹھیں گے بالکل ایسا مذہب تو یہ نہیں ہے دجالی فرقہ ہے اور آج یہ کہ یہ بھی پاکستان کی ایک ذہن ہے اٹارنی جنرل کا جی جی. اس نے اگر یہ لکھ دیا ہوتا کہ قادیانی مذہب हم. پھر بھی ایک مذہب ڈکلیئر ہو جاتے بلکل بلکل بلکل بلکل بلکل آئین پاکستان اسلامی آئین ہے جی جی. دستور پاکستان اساسی اسلامی آئین ہے. جی. اس میں بھی ان کو مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں کے بینچ پر نہیں بٹھایا گیا بلکہ ایک فرقی کی بنیاد پر ان کو یہاں بٹھایا گیا یہ دجالی فرقہ بلکل ہے جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل اور نہ کوئی یہ مذہب کی حیثیت رکھ سکتے ہیں اب یہ کہ کو سکھ نے انٹیلیجنس کے افسر نے مجھے بتایا کہ گھنٹوں انہوں نے بیان کیا اور کھلی چھٹی تھی اور انگلینڈ میں وہاں ویسے بھی جو ہے نا اللہ اقرافی الدین جیسے دین میں کوئی جبر نہیں ہے ہر مذہب میں ایسا ہے گرو نے خود ہندو تھا جی جی اور جب وہ مکہ میں گیا ہاں تو اس نے اللہ کو ایک مانا طواف کیے جی. مدینے میں گیا اس نے کہا رسول محمد سچے ہیں مگر جی ایمان نہیں لایا ملتو. اب یہاں پر میں یہ بات بتاؤں جو اس نے جو کہی وہ یہ کہی گرو نے کھڑے ہو کر کہا لو جی یہ مربی نے آپ کو قادیانی مربی نے آپ کو آپ کا وقت بہت لیا ہاں کوئی اثر آپ پر پڑا ٹھیک ہے سب نے کہا کوئی اثر نہیں کوئی اثر, کیا کیا اثر نہیں پڑا थीक ہم थीक اپنے है مذہب है پر پختہ ہیں ٹھیک ہے مجھے وہ لفظ اس کے ہلا دیا اس نے ہمارا مسلمان آج سچے مذہب سچا کلمہ اللہ سچے رسول سچے قرآن سچا مگر وہ چند ٹکوں پر اپنے آپ کو مفاد پرستی میں یا لالچ میں مذہب اسلام کو چھوڑتا ہے دیشت. جبکہ وہ سکھ باطل مذہب سے تعلق رکھنے والے انہوں نے وہاں پر ایک ہی زبان سے مربیوں سے کہا کہ آپ کو ہمارے گرودوارے میں آنے کے لیے الاو، ہم الاؤڈ نہیں کریں گے آج جتنے اور بھی بولیں ٹھیک وہ بولتے رہے اوکے. پھر گرو نے کہا یار سنو تم وقت اپنا ضائع کرتے رہو گے ہمارے گرو نانک جو ہے جی جی وہ ہندو مذہب کو چھوڑ کر مکہ میں گئے جی انہوں نے واحدانیت ایک رب واحد اللہ شریف کو مانا آج بھی اگر کسی سکھ کو دیکھے وہ جی ایک, جی ایک ایک کی بات کرے اللہ ایک اور مدینہ میں وہ گئے اب سنیں جی اس کی بات مدینہ میں گئے تو گرو نے وہاں گرو نانک نے کہا کہ میں نے اللہ کو ایک اور سچا مانا اور اس پر توقیدہ رکھتا ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سچے سچے اور ہندوستان میں آ کر پانچ سال قبل اس نے جب سکھ مذہب کی بنیاد رکھی تو وہ یہی تھی سکھ مذہب کی بنیاد کیا تھی کہ اس نے کہا نہ میں ہندو نہ میں مسلمان میں سکھ ہوں اب اس نے ایک اپنا مذہب ڈکلیئر کیا بالکل تو ہمارے ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو کہ ہماری جماعت کے اساسی سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں آج بھی حیات ہیں اور جماعت کے بننے میں ان کا ایک پورا کردار ہے بالکل سعید مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو کہ آپ کے پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج بھی رہے بالکل. میں خود ان کے ہاں مانچسٹر میں جو کہ ایک چرچ تھا اور اس مسجد میں انہوں نے بدلا وہاں میں نے کئی درس دیے جام اسلامیہ یعنی مانچسٹر ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت فرمایا کرتے ہیں کہ جیسے ہندؤں سے گرونانک نکلا اور اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ اللہ کو تو مانا رسول کو نہیں مانا تو اس نے ہندو صاحب کہا نہ میں ہندو نہ مسلمان میں سکھ ٹھیک ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ نت... یہ, یہ جو قادیانی ہیں, مسلمان اور... اسلام سے نکلے نا हा, हा, تو ایک مرزا हा, یہی کہہ دیتا نہ میں مسلمان نہ میں ہندو میں قادیانی ختم ہو گئی <laughs> بات کہ وہ اپنا ایک علیحدہ ایک فرقہ ڈکلیئر کرتا ہے لیکن وہ تو کہتا ہے میں یعنی ہمیں <ترت finish> مسلمان بھی aenna. کو کلمہ بھی ہمارا وہی مسجد بھی ہماری وہی سب کچھ ہمارا وہی یہی وہ فرق ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ختم نبوت کے انکار کے ساتھ مگر شریعت کا انکار نہیں کیا شریعت کہتے ہیں شریعت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت جاری ہے اس میں میں نبی ہوں اور اس کے مقابلے میں مرزا قادیانی کے مقابلے میں اسی گرداسپور کا ایک شخص ہے جس جو لاہور میں رہا اس کا نام ہے غلام محمد فرید اس نے کہا حضور آخری نبی ہیں ختم نبوت پر پختہ یقین مگر شریعت بدلے گی ٹھیک ہے ہمارے ہاں ختم نبوت کے مفہوم یہ ہے کہ شریعت بھی آخری ہے رسول بھی رسول بھی اچھا آخر. آئیے آخری جملہ اس سکھ نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے گرو نے یہ کہا کہ دیکھو مربی ہو کادیانی ہو تم دوبارہ نہ آنا کیونکہ ہمارے گروہ نانک نے ہمارے گروہ نانک نے جب سکھ مذہب کی بنیاد رکھی تو اس نے ہمیں یہ تو کہا کہ مسلمانوں کا اور ہمارا اللہ ایک ہے اچھا لیکن محمد سچے ہیں مگر میں ان پر ایمان نہیں, نہیں, نہیں رکھتا مگر جو وہ بات کرتے ہیں سچے تھے بالکل تو انہوں نے کہا جب ہم نے سچے نبی کو نہیں مانا تو سچے کی خبر پر جھوٹے کو کیسے مانے بالکل, بالکل سچے بالکل نے خبر دی نا کہ میرے بعد قرضہ دجال آئیں گے اس حدیث کو سکھ نے پیش کیا کہ اس سچے نے یہ فرمایا کہ میرے بات جھوٹے آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ہم سچے کو نہ مانیں تو سچے کی خبر کو کیسے ہم جھوٹے کو مانیں سچے کی خبر پر جھوٹے کو مانیں یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور انہی کلمات پر میں کہوں گا کہ ضرورت کو ہم محسوس کریں کہ ہم لوگوں میں ختم نبوت کی آشنائی پیدا کریں میں نے یہی بات عمران خان کی صدارت میں بہت بڑے کنوینشن میں جس میں سزرا جی بھی تھے وزرا جی بھی تھے پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے جین بھی تھے اور ہماری ذمہ داریوں میں ہماری ذمہ داری یہ کاری رفیق صاحب نبھا رہے ہیں دعوت پیار محبت ختم نبوت سے آشنائی ہم دے رہے ہیں لوگوں کو لیکن حکومت کی ذمہ داریوں میں پھر یہی بات آئے کہ جو اب نے اشارہ کیا کہ پھر ریاست مدینہ کے اصولوں پر جو حضرت البکر صدیق کا اجماع ہے اور پھر مسلمان کے خلاف جہاد ہے تو اس میں پھر حکومت پر یہ ذمہ داریاں آتی ہیں اور یہ پوچھ ان سے ہوگی کیا مت جب آئے گی تو پھر یہ مسلمان حکمرانوں کو جواب دینا ہوگا کہ تمہاری ذمہ داریوں میں انصاف بھی تھا تمہاری ذمہ داریوں میں لوگوں کو یعنی کہ روزگار بھی مہیا کرنا تھا تمہاری ذمہ داریوں میں غربت کو دور کرنے کے لیے اقدامات بھی تھے اور تمہاری ذمہ داریوں میں شریعت کا نفاظ بھی تھا انہی کلمات کے ساتھ جو ہماری ذمہ داری ہیں آپ کے سوال کے جواب میں میں نے توالت تو لی ان ذمہ داریوں میں علما پوری دنیا میں ختم نبوت کے محاذ پر ملک کے اندر ہوں چاہے وہ مجرس احرار اسلام ہو چاہے عالمی تحفظ ختم نبوت ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ختم نبوت ہو چاہے وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی ختم نبوت کے محاذ جی پر جی. جتنی جماعتیں ہیں ہو دوسری ہوں جی جی. ہم ہر ہر اس شخص کو جو مسلمان جہاں پر بھی ہے ختم نبوت کے محاذ پر کام کر رہا ہے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے ورلڈ سیکٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے میں ان تمام ختم نبوت کے اس اس سے اس, اس, اس, اس کام کے کرنے والوں کو چاہے وہ جس مسلک سے بھی ہیں انہیں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ناظرین آپ نے موقف دیکھا آپ نے آج جو ہماری مہمان شخصیت تھی میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں ان سے بہت سارے موقف لوں کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس وقت کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت پوری پاکستان میں ہے انشاءاللہ ہم آپ کی کل بھی آپ سے ملاقات کروا سکیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم